Ці люди завжди знаходяться в центрі уваги як глядачів, так і виконавців. Вони керують звучанням оркестру, заряджають ентузіазмом його виконавців, тому визначають успішність всього колективу. Нашим оркестрантам стоячи оплодували у радянській Україні та далеко поза її межами. Робили компліменти звичайні шанувальники та митці всесоюзного масштабу. На чолі камерного оркестру тоді був талановитий диригент Богдан Депо, який присвятив все своє життя музиці та провінційному рівному, навіть після стажування у видатного Геннадія Рождественського. В Ялті після концерту... До рівненських оркестрантів підходить ведуча легендарної мистецтвознавчої програми чи не на єдиному центральному телеканалі у Радянському Союзі Елеонора Беляєва. Плутаючи тодішнє ровно з білоруським «Гродно», вона дякує за концерт і зауважує, що такого звучання Моцарта давно не чула. Це було справжнє визнання як оркестру, так і диригента – Богдан Депо організував та керував рівненськими митцями протягом багатьох років. А його знали на всій території Великої країни. Чілябінськ. ми на гастролях по Уралу і на Південний Урал, ми їхали на Південь, аж до Оренбурга. Раптом приходить до мене Богдан каже, хоч подивитись рок-оперу. Ну, для мене це рок я далекий від того, ну так цікаво. А він каже, ти знаєш, режисер, мій знайомий, для нас прожине всю рок -оперу. Ну то цікаво, нас ще з декілька чоловік, ми приходимо в театр і нам прогнали Юнону і Авос. Необізнані у таємниці музичного мистецтва, можливо, подумають, що роль диригента другорядна стосовно професіоналізму самих оркестрантів мовляв, як не керуй на репетиціях чи концерті, якщо скрипаль не вміє грати, то його фальш зіпсує загальну картину. Це так, але від розуміння диригентом твору, від співпраці з виконавцями також залежить успіх колективу. Він був диригентом дуже таким уважним і професійним. Він, скажімо, якщо Твір якийсь великий, скажімо, де класичні твори ми співали, арії якісь великі, там розгорнуті. Татко, там треба було вступи, ну, знати музику добре. Він все це дуже добре показував і дуже добре завжди, мається на увазі, орієнтувався. Той твір він знав і вже він добре його вивчив. І тут було дуже добре з ним співати. Мені зручно було в цьому разі, розумієте? Богдан Депо. Народився 1944 року у бідній сім'ї бухгалтера та бібліотекаря. Своє дитинство він провів у місті Рожище, що на Волині. Школярем він двічі на тиждень їздив до Луцька у музичну школу. Однак після закінчення поступає до Рівного, адже хотів навчатися у авторитетного диригента та педагога Григорія Глотко. Родина Депо була дуже музичною. Незважаючи на всі післявоєнні складнощі, Хресний подарує Богданчику баян. Цілеспрямованість учня та величезне бажання вчитися принесуть великий успіх. Усі діти ходили до школи музичної. Той же Богдан ходив на баян, сестра на бандуру та на фортепіано. І вони вдома влаштовували такий сімейний концерт. Мама співала, тато під співу. Як згадує е, сестра Оксана, його, його мама була в аматорському колективі, драматичному колективі Будинку культури, і там був такий Єфименко, який вони разом там. Це Єфименко був музикант. І коли подарували Богданові той баян, то мама каже: ну прийдіть, подивіться, що з нього є, що вийде, як, що, розумієте. І це Єфименко, бо я з Єфименком тець зв'язувався, він каже, що він був перший. Вчитель, який, значить, показав ази, гри, набаяння. Окрім успіхів у музичній, депо отримував п'ятірки з різних предметів і у звичайній школі. Всебічний розвиток учня вплине на інші таланти майбутнього диригента та керівника. Як розповідає Глотко, що він, значить, любив уроки диригування і вже на старших курсах диригував з камерним оркестром студентським, який був в училищі. Значить, вже в нього була, потяг був потяг, сказати, до диригування і ну, взагалі до музики. Ось. І він закінчує блискуче музичне училище і вступає до Львівської консерваторії на Баян. Це було десь 58-го, тому він закінчив. З курс курсу я забираю в армію. Він попадає в ансамбль пісні за Кавказького округу. Там відслужує три роки, приїжджає значить, закінчує. Ну і після закінчення він поступає на оперно-симфонічний факультет до відомого диригента Миколи Колеси. Після закінчення Львівської консерваторії у 1971 році Богдан Депо повертається до Рівного. Він продовжить вдосконалювати власну майстерність у Москві, але через декілька років. А поки займатиметься створенням камерного оркестру своєї давньої мрії. Подібні колективи не були великою рідкістю. Водночас для Рівного це був справжній прорив у культурному житті. Очевидно, це не тільки Богдан Голововича, будь-якого директора феномен, це організаторські здібності. Тому що і треба переконати мене, наприклад, тим більше маленький оркестр, тут кожен... Якщо великий симфонічний, там кожен гвинт крутиться там чи якесь зубчате колесо, воно крутиться, робить свою справу. Все. Тут, якщо ми 15-14, або бувало, 13 більше чоловік не є свідомі того, що ми робимо, або не переконува нам, ну, будемо казати, пропонують заграти, не переконувало оркестру, немає. мислив, щоб підняти, вибачте. Шановні глядачі, не обрасьтесь підняти рівень не тільки освітнього, а підняти рівень духовний рівнян. І в 1975 році він вирішив створити, це було на базі музичного училища. Оркестр невтомно репетирує, тому невдовзі рівняни на депо багато гастролюють. Як пригадують учасники колективу, майже 30% річних виступів радували слухачів різних міст. Де ми їздили, то ми їздили по обміну часто. Розумієте? Ось там Херсон їздить. Херсонський оркестр до нас їздить. Скажемо, ми їдемо в Львів, в Львівській їде до нас, в Харків їде, з Харкова їде сюди. Розумієте. Тобто, ну ясно, це великі дуже міста і називаються, але у такого плану, як і рівне, були, значить, от. Почернію по-моєму був оркестр, камерний оркестр медики. Тобто майже в кожній області не можна сказати, що в кожній, але майже в кожній області був оркестр. Про високий професіоналізм новоствореного колективу свідчить той факт, що вже через декілька років Ровенський камерний оркестр став лауреатом на республіканському конкурсі. Він успішно гастролює у великих містах та зриває овації найвибагливішої публіки. У 1982-1983 роках рівнянин Богдан Депо їде до Москви і стажується у самого Геннадія Рождественського. Чи отримає він запрошення працювати в іншому місті? І я думаю, за два роки обов'язково він інакше мислив. Е, я думаю, більш масштабно, тому що побути в Москві, е, побачити такого, як е, Рождественський, е, поспілкуватися з ним – Побачте його цей... Відносно того, так, було щось таке, ну так, мимохідь я можу придати, що було за те, щоб їхати до Києва. Але, повірте, це була настільки розумна людина, що, я думаю, знов, це моя думка, що краще бути аврійним генералом, ніж в Києві капітаном. Після стажування... Рождественський дасть бездоганну характеристику рівненському диригенту та порадить тодішньому міністру культури Української РСР запросити депо на роботу до Києва. Однак Богдан Володимирович повернеться до Рівного. У 1983 році після звіту обласних колективів у Києві Богдан депо переконав парткерівництво в облаштуванні приміщення для концертів. Друзі та колеги... Вважали його великим адміністратором і талановитим організатором. Через декілька років тодішній кінотеатр «Глобус» перебудують у сучасний зал камерної та органної музики. Тоді оркестр виступив у стінах Республіканського органного та камерного палацу, що було за велику честь для рівнян. Спеціально до столиці депо запросив найвище обласне керівництво. І коли е, ці люди, посидівши на нашому концерті, е, як зараз, пригадую, грали Адач Альбіноні, е, грали ще декілька таких прекрасних творів з ураганом, е, він, е, вони почули, а напевно, я не знаю, напевно, їх вже переконував, що побудувавши таке чудо в нас в Рівному, а рівне е, Чоб Львів, Через рівни на Київ будуть їздити, наприклад, він вважав, будуть їздити туристи і будуть зупинятися у Срівному. Вони будуть приходити на наші концерти, ми будемо луксувати, ми будемо пропагувати те, що ми вміємо. І це, тобто, стратегія мислення в нього була дуже сильна. Він дивився наперед. Як людина Богдан Депо був дуже комунікабельним, енергійним та непосидючим, пригадують друзі. Ну, він, бачите, він спілкувався з відомими солістами, які сюди проводили. Тож Богдан Которович, який виконував скрипковий концерт в Івальді. Це теж була велика пропаганда. Тож піаністи проводять, Тож Дмитро Ганатюк, який співав з цим же колективом. Це, я вважаю, що це геніально було на той час. Пропаганді творчості, вокальної, інструментальної. Депо в, цьому, в цій справі відіграв велику роль. І зі своїм колективом, як засновник, як продовжують. Ну, протягом 17 років, це я бажаю, серйозна справа була роботи з камерним оркестром. Богдан Депо змінив культурне життя Рівного. Талановитий диригент організував камерний оркестр, що знайомив слухачів з найкращими класичними та іншими шедеврами музичного мистецтва. Своїм життям він переконав, що щасливі ті, хто по-справжньому любить і пропагує справу, якою займається